أنزل الله عز وجل لنا القرآن الكريم رحمة وشفاعة فقد أنزل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده لكيد الناحرين والكافرين ففي القرآن الكريم شفاء الإنسان ودليله وهداه وإخراجه من الظلمات إلى النور وهو وقاية من جميع الشرور وهو حصن المسلم من الشيطان والجان والعين والسحر والحسد فالقرآن الكريم هو العهد الموثوق الذي جعله الله عز وجل للمؤمنين حصناً حصيناً وكتاباً مبيناً وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم هو الذي يقدر على إخراج الجن من جسد الإنسان فالجان منهم الكافر والمؤمن وهو من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض أما الكافر فهو من لا يصلي ويتعدى على الإنسان ولكن كيد الشيطان أمام القرآن ضعيف فإذا أصابك سحر أو حسد فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو القائل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فابقى أخي دائما على يقين بأنه لن يضرك أحد إلا بإذن الله تعالى وأنه جل جلاله له حكمة في ذلك فأقصى ما يمكن للإنس والجن أن يفعلوه هو تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى فالأمور كلها بيد الله عز وجل، لذا عليك أخي أن تلجأ إلى الله جل في علاه بالدعاء والأذكار والخشوع والخضوع وصلاة ركعتين في الليل بنية قضاء الحاجة، تدعو فيهم الله سبحانه وتعالى بأن يبعد عنك الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء، وحينها لن يضرك السحر في شيء، فاذا اصابك جن في جسدك ستجد هذه الاعراض وهي وجود كوابيس باستمرار او مشاكل في بدايه النوم كحضور الجاثوم او الحلم بانه يسقط من مكان مرتفع او ان يسمع الشخص ان احدا ينادي اسمه ولا يسمع احدا او التعطل في امور الحياه كالزواج والعمل او ان الشخص يشعر ان الناس لا يرتاحون لوجوده معهم أو إذا شعرت بوجود روحين بجسد واحد أو الصرع وخروج الجن على لسان المصاب سواء وقت الرقية أو خارجها أو أصبحت لديك سلوكيات غريبة كخروج بعض الكلمات لا إرادياً أو وجدت حركة داخل الجسم كالحركة بالبطن أو الرجل كأنه شيء غريب يتحرك أو أصبح لديك انزعاج وقت القرآن أو الصلاة أو الأذان أو وجد خروج العارض ومحاولته الحوار أو السب أو الشتم أو السخرية أو التشنج في أطراف الجسد فإن هذه العلامات تعرفك بأنه يوجد جن في جسدك وقد أخبرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بسورة في القرآن الكريم تخرج الجن من جسدك وهي القراءة والاستماع إلى سورة البقرة فهي تقي الإنسان من السحر وتطرد الشياطين من المنزل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 تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فسورة البقرة تطرد الشياطين من البيوت قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صل عليه أخي المسلم فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويجب على من أصيب بدخول الجن جسده أن يجتهد في العبادة والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يداوم على أذكار الصباح والمساء وأداء الصلوات في جماعة في أوقاتها وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى وان يقرا المعوذتين الفلق والناس وايه الكرسي وسوره الفاتحه فهذه الايات والسور تطرد الجن وتفك السحر وهي شفاء لمن اراد ان يستشفي بها باذن الله تعالى فيا ربي يا من تسمعنا وتجيب دعاءنا اللهم احفظ جميع المسلمين من الجن والشياطين اللهم عاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم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 تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى